בסרטון זה עלינו לסרטט את הגרף של אי e השוויון y קטן מ-3x ועוד 5. עבור כל x, ולפני שנמשיך לסמן את הצירים, זהו ציר ה-x וזה ציר ה-y. ובכן, עבור כל x שנבחר, אם לדוגמה את הערך x 1 הנקודה שערך x של ה-1, 3 כפול 1 ועוד 5. 3 כפול x ועוד 5 זה 3 כפול 1 שווה 3 ועוד 5 שווה 8 נספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ומה שהיא השוויון ש-y יהיה קטן משמונה. ערך y יהיה קטן משלוש כפול אחת 5. חמש. למעשה, רכי y שמקיימים את הישוויון עבור x שבחרנו, הם כל הערכים לאורך הקו הזה שיורד משמונה. נסרטט אותו בצבע בהיר יותר, כל הערכים האלה של y. עבור x שוול 1, כל רכי y לאורך הקו שקטנים משמונה 8, את הישוויון. שימו לב, אינו כולל את של y ش=لشمع ال f y y خايب ليوت كتان مش 8 نوخا نقدر نمشيخ وله الخشوار اخيم شل w w و k x شونين ولساتتت الجراف شل y 3x על סמך הנתונים האלה נוכל לסרטט את הגרף, אך הגרף לא יהיה כלול בקבוצת ערכי Y שמקיימים את אי e השוויון, ולכן נסרטט אותו כקו מקווקו. נתחיל עם יחיד אותו במערכת הצירים, נספור 1, 2, 3, 4, 5, וזה יחיד ה שראינו שווה צעד ציר x שלושה ציר וגם זו תהיה על הגרף, וגם הנקודה הזו תהיה על הגרף. אם נלכת עד אחד לאחור במקביל לציר x נרד שלושה צעד אם לציר y הנקודה הזו תהיה על הגרף, וגם הנקודה הזו, וגם נחבר את הנקודות בקו מקווקו. הקו המקווקו הזה הוא הגרף של y שווה x 5. אח הקו הזה אינו נכלל ביישוויון, לכן סירטטנו נקיב ולא ולוקיקא רציף. אנחנו רוצים לסיים את כל ערכי Y שקטנים מאלו של הקו. אבואו קולר של X, אם נחבר ערך X כלשהו לבחר אותו, נבחר דוגמת ערך X שווה למइनस אם נציב אותו בביטוי 3X+5, נגיע לנקודה זו על הקו. אך אנחנו מונינים מחבר רק ברכי Y שקטנים מערך Y של הנקודה זו, ולכן הקו הזה אינו נכלל בגרף של אישוויון אלא רק מה שמתחתיו. אבואו X שנבחר, Y X מסוים, לקו, y שמתחתיו, אותו. X ננסה לסרטט אותו בצורה ברורה יותר, זה כל האזור הזה שמתחת לקו המקווקב. נסמן אותו בכתום, כך יהיה יותר קל להבחין בו. ובכן, כל האזור הזה שמתחת לקו המקווקב מקיימת תהיה שוויון y קטן משלושה x ועוד חמש.